סליחה על איכות הכל בשיעור הזה, יש לנו עדיין קצת בעיה עם זה. אנחנו נמשיך עכשיו עם המשולש 45-45-90. בשיעור האחרון למדנו שכל צלע של משולש 45-45-90, שהיא לא היתר, שווה לשורש ריבועי של 2 חלקי 2 כפול היתר. נפתור כעת עוד כמה בעיות. אם נגיד לכם שהיתר של... המשולש הזה, ונדגיש פעם נוספת, זה נכון רק למשולש 45-45-90. אם נסרטט كان רק אחת של 45, גם זאת חייבת להיות 45, אם נגדיר כי זהו כאן היתר, נניח שזה 10, אנחנו יודעים שזה היתר בגלל שהוא מול הזווית הישרה. אנחנו נשאל אתכם מהי הצלע הזאת, x. אנחנו יודעים כי x שווה, שווה לשורש ריבוי של 2 חלקי 2 כפול היתר, זה שורש ריבוי של 2 חלקי 2 כפול 10. כלומר, x שווה ל-5 שורש ריבועי של 2. ברור, כי חילקנו את ה-10 ב-2, אז x שווה ל-5 שורש ריבועי של 2. אנחנו יודעים שהצלע הזאת והצלע הזאת שוות. ברור, אנחנו יודעים כי זה משולש ושוקיים. בגלל ש... ששתי הזוויות האלה שוות, אז אנחנו יודעים שהצלע הזאת היא 5 שורש ריבועי של 2. ואם אתם לא בטוחים, תבדקו את זה. ננסה כעת את משפט פיתגורס. אנחנו יודעים לפי משפט פיתגורס, כי זה 5 שורש 2 בריבוע, ועוד 5 שורש 2 בריבוע שווה ליתר בריבוע. כאשר היתר הוא 10, זה שווה ל-100. או שזה שווה שזה פשוט 25 כפול 2, אז 50. ועוד 50 אבל כאן למעלה זה 100 זה שווה ל-100 אנחנו יודעים בבירור כי זה נכון זה נכון אנחנו הוכחנו זה בעזרת משפט פיתגורס הדרך בה הגענו לנוסחה הזאת מההתחלה אולי תרצו לחזור לאחד מהשיעורים האלה ואם שכחתם איך עשינו את זה עכשיו אנחנו רוצים בעצם להציג לכם סוג נוסף של משולש אנחנו נעשה את זה באותה דרך על ידי שניתן לכם בעיה ואז נעזר במשפט פיתגורס כדי לחשב זה זה סוג נוסף של משולש, שנקרא משולש 30-60-90. אם לא יש לנו זמן עבור זה, נעשה עוד ג'יר. נניח שיש לנו משולש ישר זווית. זה לא אחד יפה, אבל נשתמש זה המשולש ישר זווית. אם אנחנו נגיד לכם זווית 30 מעלות, אנחנו יודעים כי אלה זוויות בתוך משולש שמסתכמות ל-180 מעלות. אז אם זאת 30, זאת 90 ונכנה את זאת X. אז X ועוד 30 ועוד 90 שווה ל-180 מעלות, בגלל שאלה זוויות במשולש שמסתכמות ל-180. ואנחנו יודעים כי X שווה ל-60. מבינים? אז הזווית הזאת היא 60. זאת הסיבה ש... שהוא נקרא משולש 30-60-90, בגלל שהשם הוא לפי שלושת הזוויות של המשולש. אם אנחנו נגדיר לכם שזה היתר, במקום לקרוא לו C, כמו שאנחנו תמיד עושים, נכנע אותו age, אנחנו רוצים לחשב את שאר הצלעות, כיצד נעשה את זה? אנחנו יכולים לעשות זה בעזרת משפט פיתגורס. נעשה גם איזה טריק קטן. נסרטט עוד היטק של המשולש הזה, אבל נהפוך אותו. אותו בצד השני. זה אותו משולש, פשוט הוא פונה לכיוון השני. רואים? Uh, אם זאת הזווית של 90 מעלות, אז הזוויות האלה משלימות. אתם יכולים לעשות חזרה לסוגי זוויות אם שכחתם. ששתי זוויות שיש להם קו משותף, מסתכמו ל-180 מעלות. אז זו 90 גם, זאת תהיה 90. בסך הכל זה סכום של 180, זה נראה גיוני. ההפכנו את זה, המשולש הזה הוא אותו דבר כמו זה, ופשוט פשוט לצד השני. אנחנו יודעים גם כי הזווית הזאת היא 30 מעלות, ואנחנו יודעים גם כי הזווית הזאת היא 60 מעלות. ברור? אם הזווית הזאת היא 30 מעלות, והזווית הזאת 30 מעלות, אנחנו יודעים גם כי המשולש הגדול הזה, כל הדרך, מכאן לכאן, זה 60 מעלות. רואים? אם זאת זווית 60 מעלות, הזווית העליונה היא 60 מעלות. והזווית הזאת מימין 60 מעלות. אז, אנחנו יודעים לפי משפט שלמדנו כשעסקנו במשולש של 45-45-90, שאם שתי זוויות זאות אז הצלאות שלא משותפות להן צריכות להיות גם הן שוות. מהן הצלעות לא משותפות להן? takich זה הצלע הזאת, והצלע הזאת. הצלע הזאת. היא age, אז הצלע הזאת היא age. ברור? אבל גם הזווית הזות היא 60 מעלות. אז אם הוא בשישי מעלות האלה ובשישי מעלות האלה, אנחנו יודע כי הצלעות שהן לא משותפות שוות גם הן. משותפת, הצלאות שהן לא משותפות אין הצלע הזאת והצלע הזאת. הצלע הזאת היא age. אנחנו יודעים שגם הצלע הזאת היא age. רואים? מסתבר יש לכם 60 מעלות, 60 מעלות ו60 מעלות לכל הצלעות, יש את אותו אורך. זה משולש שווה צלעות, זה משהו שצריך לזכור. זה אפילו דה הגיוני, בגלל שמשולש שווה סימטרי, לא משנה מאיפה תסתכלו עליו. אז זה דה שכל הזוויות תהיה ולכל הצלעות תהיה את אותו אורך. אבל, כאשר מהמשולש והצלעות. אנחנו יודעים כי הצלע הזאת, כל האורך שלה הוא age. אבל אם כל הצלע הזאת באורך של age, אז הצלע הזאת, שכאן, אז הבסיס של המשולש המקורי שלנו, אנחנו נעשים להיות מבולגנים בכוונה, נעשה צבע אחר, זה יהיה חצי מהצלע הזאת. ברור? ויאל שזה age חלקי 2, גם זאת תהיה age חלקי 2. זאת שממש כאן. אם נחזור על הבעיה המקורית שלנו ואנחנו נגיד שזאת ת�리ר 30 מעלות וזהו היתר, בגלל שהוא מול הזווית הישרה, אנחנו יודעים כי הצלע מול הזווית של ה מעלות היא חצי מהיתר. רק לצורך תזכורת איך עשינו את זה ואנחנו נכפלנו את המשולש, הפכנו את זה למשולש וצלעות, מצא 놓קי כל הצלע חייבת להיות כמו דבר כמו היתר, ואז זה חצי עם כל צלע, ואז זה חצי מהיתר. נזכור את זה, הצלע שמול הזווית של ה מעלות היא חצי מהיתר, נסרטט את זה מחדש בדף אחר, בגלל שלדעתי, זה נראה מבולוגן. נחזור למה שהיה לנו במקור. זאתי זווית ישרה, זאתי היתר, הצלע הזאת שכאן. אם זאתי השלושים מעלות, אנחנו פשוט נסיק כי זאתי הצלע שמול. השלושים מעלות, זה כאילו שהזווית נפתחת אליה. אז זה שווה לחצי מהיתר. אם זה שווה לחצי מהיתר, אז למה זה שווה למה תהיה שווה הצלע הזאת? כאן אנחנו יכולים לעזר שוב במשפט פיתגורס. אנחנו יודעים כי הצלע הזאת בריבוע ועוד הצלע הזאת בריבוע, נכנת הצלע הזאת A, היא שווה ל-H בריבוע. יש לנו חצי H בריבוע ועוד A בריבוע שווה ל-H בריבוע. זה שווה ל-H בריבוע חלכי 4 ועוד A בריבוע שווה ל-H בריבוע. אנחנו נפחית H בריבוע משני אגפים נקבל A בריבוע שווה ל-H בריבוע פחות H בריבוע חלכי 4. אז זה שווה ל-H בריבוע כפול 1 פחות רבע. שווה ל-H בריבוע. ושוב פעם, זה שווה ל-a בריבוע. נגמר לנו כאן המקום, אז אנחנו הולך כל הדרך אחד לכאן. נוציא את השורש הריבועי של שני האגפים, ונקבל כי a שווה של 3 שווה, זה דבר כמו שורש הריבועי של 3 חלקי 2, והשורש הריבועי של h בריבוע זה פשוט h. וזאת EA, זכרו זה לא שטח, זה מה שאחלנו שיסמן את האורך של הצלע הזאת, האמת שבטחת דיפה לא יש אבל זה שווה רבוי של 3 חלקי 2 כפול age. זהו זה. אנחנו מצאנו מה היחס של כל הצלעות אל היתר עבור במשולש 30-60-90. אם זאת זווית של 60 מעלות, אז אנחנו יודעים, אנחנו יודעים את היתר, ואנחנו יודעים שזה משולש של 30-60-90, אנחנו יודעים שהצלע מול הזווית של ה מעלות היא חצי מהיתר, ואנחנו יודעים שהצלם מול הזווית של 60 מעלות היא שורש ריבוי של 3 חלקי 2 כפול היתר. בשיעור הבא אנחנו נרא נראה לכם איך להשתמש במידע הזה, שאתם רוצים או לא רוצים לזכור, אבל בטח יעזור לכם ולתרגל אותו, בגלל שזה יהפוך אתכם מהירים מאוד בבבחנים הסטנדרטיים. איך ניתן לעזר במידע כדי למצוא את הצלעות של משולש 30-60-90 במהירות. נראה אתכם בשיעור הבא.